یہ جو میرے گھٹیا مخالف 26 سال سے میرے کردار کشی کر رہے ہیں چھبیس سال سے میرے اوپر انہوں نے ہر قسم کا کتابیں میرے اوپر گندی لکھوائیں ہر قسم کے میرے اوپر انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ کی شان دیکھو آج اب کس تعداد میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کیونکہ میرے پاکستانی اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے تو اس لوگ انتہا اور اس لوگ صاحب ایسا کوئی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا ہے اس کو چاہتا تو دیتا ہے